ઓ કેવેશ પરિરદ મોહોની સર દુખ પડ્યું હોય પા આવજે પટલ નો ધબકારો એટલે મારી ળડી કેવાયું ઓ બાપ દેવાઈ સારા ત્યારે ગુરુવારે માં સવારમાં આઠ થી માં હોંજના ખેબ બેહણો થતોવો જવાય સાં વિદેશી પોટલો રૂઠી હોય મારી મેલવી ગુડને ગુડને દરૂફીતી હોય ઓબા જવાય સબ્યણ બોલે એમાં વિધાતાના લેખ લખઈ દેતાવો એ રોગ લાવજે મરી તન પોટલને